Ola, chamoa Xoana, teño 15 anos e o que vou valorar no vídeo vai ser: primeiro que a súa mensaxe, o contido, a temática e a súa originalidade. O segundo vai ser un correcto e bo uso do galego. E para rematar, repararei na súa técnica, a súa montaxe, o son, a edición, entre outras cousas. Como consello, daría bos que o voso vídeo sexa original e divertido. Unha certa sorte para todos e todas.